V minulých dílech jsme se zabývali solárními elektrárnami, které využívají principu solárních věží. Dnes se budeme zabývat jiným způsobem získávání energie ze slunce, a to sice pomocí solárních žlabů. Využívají k tomu jeden zajímavý matematický tvar – parabolu. Tím, co je to parabola, jsme se již zabývali v bloku videí s tématikou kmitů a vlnění. Parabola je ve zkratce množinou všech bodů roviny, které mají stejnou vzdálenost od bodu F a přímky D, která tímto bodem neprochází. Bod F se nazývá ohnisko a právě to nás bude zajímat. Když do paraboly dorazí nějaký signál, odrazí se díky jejímu tvaru právě do tohoto ohniska. Otázka zní, proč je to pro nás důležité a jak to můžeme využít? Odpověď nalezneme v jednom z našich exponátů. Zde se infračervené záření odráží pomocí dvou parabolických zrcadel. Ta mají ve skutečnosti tvar paraboloidu, který je vytvářen rotující parabolou, ale pro zjednodušení tomu budeme říkat parabola. Infračervené záření je soustředěno do jediného ohniska, kterému říkáme horký bod. V tomto ohnisku se hromadí veškerá dopadající energie. Pokud vložíme ruku do horkého bodu, ucítíme, že je zde mnohem větší teplo, než kdekoliv jinde na exponátu. Tento jev můžeme prakticky využít u solárních elektráren na principu solárních žlabů. To jsou zrcadla, kde kolmice ke žlabu vymezuje ve žlabu parabolu. Sluneční záření je zde stejně jako infračervené záření u našeho exponátu koncentrováno do ohniska, které tvoří přímku uvnitř žlabu. Tím zde dosáhneme opravdu velkých teplot. Z ohniska jsou vedeny trubice, v nich proudí horký olej, který se ohřívá na teplotu kolem 300 stupňů Celzia. Tento olej se poté používá k ohřevu vody na páru. Ta roztáčí turbínu, která následně vytváří elektrickou energii. Moderní problémy vyžadují moderní řešení. Energie ze slunce je nevyčerpatelný a čistý zdroj energie, který využíváme ve stále větší míře. Je nám k dispozici pokaždé, když svítí slunce. A dokud každé ráno vychází, byla by škoda ho nevyužít.